ළහාපියростින්සොපන්තාහේ ඔගදි කෝපල ඾දේේ අෙලයසощ අගොා දරියේ ලට්විින ලීතැිකේ නෙවුම් ඊ පෙසැන් ලත දේ දගණ ඼ුණ ඔබ පොැ ගමු cousීෙ Roger berly marriages අම්මගේ දවන්න කතා කරන්නේ නැහැ ඉන්නේකමල්ලේ ඔය අපිට කයි ගැහුවට පරිමාත්‍යව මෑමයි දැන් ඔයාලත් එනවා ඇවිල්ලා ෆොටෝ ගන්න කරගෙන යනවා වනජීවී මාත්‍රුයි කියලා කොරසක් කියන ඇති වැඩකුත් පැට ඇවිල්ලා කොහේ හරි පන්තල කරියවැල්ල ඉඳලා යනවා අපේ දරුපටරක් ගන්න මේ කුඹුරේ හදච්චනවා දැන් කුඹුරු පීදිලා වටේට ඇවිල්ලා දවල් 30 ත් අලි රෑ 30 ත් පරි දැන් මේ කුඹුරේ යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ මේ යන ගමන් තමයි මේ මහත්කම්බු උනේ ඉතින් ටොයිලට් එකकडे යන්නේ මොකද්ද මේ කරුමේ මේකට આવી ලෙක්ක මොනවා හරි අලි වඩක් හරි ගහලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් එක විකල්පයක් දෙලා දෙන්න අපේ අඹන ප්‍රදේශයෙන් විතරයි මහා පාට දැත්ත නැති මිනිස්සු ඉන්න මේකේ ඒ කියන්නේ বাচ্চা මිනිස්සු ඉන්න හින්දා නැත්නම් මේවගේ අපි බහැලා දනවා කරන දේ එනේ අපේ දේ තියෙන කුඹුරකට හරි හිරයාවක් වෙලා එකෙක්වත් මේ පැත්ත පලා දෙන්න බෑ කොටන වයනේ අපිට හිටියත් එකයි දැන් නැතත් එකයි දැන් අපිට තෝරන්නේ මරාගෙන බරන සයිස් එකේ තමයි අපිත් ඉන්නේ දැන් ඒ නිසා එන්නපාව එකක්වත් අය මේ පැත්තෙන් නිකන් දවල්ට දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ මේ මේ යන්තන් කරුවල වැඩනකොට දැන් වතු වල කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ කැඳ බොන්න තියෙන VR දෙකක් නැති කරන්න බුණත් තමයි මේ කරන්නේ එක්ක අරන් රජේ රජේ කියලා ඉන්න රජිනුදාරි කියලා නු ඇටි වැඩක් නැ ඒක ගුණවත් ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ නිකන් වටේට එනවා රෑතිතර රෙමේ පිළිකනු ගාලනේ යන්න මිදින්නේ අලි මෙරිලක් ගන්නවා පාර දිකට ඒ යනවා යන්නේ වාහන නැගලා දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සු තමයි ජීවත් වෙන්න මාරියක් නැතුව ඉන්නේ ඉතින් මේවට විකල්පයක් හොදලා දෙන්න කියන්නේ කොහොම හරි එහෙම නැත්තම් නම් අපි දීපු වී යටෙන් තමයි මැතිය විල්දර වලට පස්පුරවරු බඩවල් පුරව අපි දෙන වීමල්ලෙන්. අද ඒක කරගන්න දන්නේ නැහැ. චන්ද කාලේතර පොහොට්ටුයි, යක්කුයි, අරුකුයි, මෙව්කුයි කියලා එනේ නෙවුම්. වරෙල්ලා පුළුවන් නම් ඡන්දෙමෙ දෙන්නම් ඡන්දි දෙන්න තමයි ඉන්නේ උඹලට. අපි දීපු වීමල්ලෙන් බඩ පුරවගෙන උඹලා කෙලියා. අන්තිමේට කො මොනවාරි කළා පොහොර මිටික් 12500යි 13500යි දීලා පොහොර ටික දාලා වීපල්ලා කීයගෙන තියෙන්නේ ඒකට නෑ දැන් හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ ඒ බලාපොරොත්තු නම් අය එකක්වත් හෙන්න අතේ තියෙන්නේ බඩු පේනම නේ එන්නපා නිකන්වත් වටපණර එකක්වත් නැහැ ඡන්දවල විතරක් වාස්තු මෙව බොරු නෙවෙයි මේ ළමයි තුන්දෙනෙක් තියන්නේ මේ ගෙදර ඉන්නේ බავლතේක් විතරයි ඉතින් ඉවරයිලා කෑ ගහනකොට කොහොමද අවිලා එතකොට මේ ministr මොනවද කරන්නේ වනජීවී කියලා අර අමාත්‍යෙක් කැදෙලා හිටියා ඒක ආවුරුදු 3ක් කරනකොට ඒක ආවුරුදු 3ක් තියලා ඒක ජීවතුන් අතර ඉන්නකන් උන්ට කොරන් දාවද කෝකද ඇවිල්ලා බලන්නේ? මුංගෙන් වැඩක් නැහැ. මේ දරුණුකෝතරේ මොනවර්ගය පෙරලා තිබොත් නම් අපිත් අත ඇරින්නේ. ඊග ඉස්තරලා මේකට කියා මාර්ගයක් නැගෙන තිබුණොත් අපිත් වීදි මාර්ගයේ එට වෙද්දි මේ අලි ටික array යන්න කියන්නේ කොහොම හරි ඇවිල්ලා. අරන් ගියේ නැත්තම් මේ මේව බොරු නෙවෙයි. මේ නොදන්නා දරුවෝ මේ ගෙදර ළණියම නෑ ඒ ගෙදර එතකොට ඒ ගෑම් කෙනෙක් මේ දරුවෝ තුන්දෙනෙක් තියාගෙන කොහොමද මේ පිළිකන්නේ ඇවිල්ලා යොට්ටු වෙනා තියෙන. ඔයාලා බොරුවක් නෙවෙයි මේ කුස්සිය ළඟ. අර ඉතින් එළියට තැන්නනම් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා මම කර දැන් හරි කමන්නා දැන් වෙන රැදේට හරි ඇවිල්ලා මේ අලි ටිකක් කොහොම එහෙම නැත්තම් මේකේ අඩි වට ගහන්න ලැච්චි කරන්න කියන්නේ. මේකට කියවම ආගය කරන් දෙන්න කියන්නේ. ඊයේ තලියවිල්ලා මහත්තයා බලන්න කො මේ හැම වෙලේම අලි එනවා. කුඹුරු දැන් පැහිලා තියෙන්නේ. අපි අර පැලේ තමයි ඉන්නේ. හරිද? හැමදාම දැන් අලි ඉවරයක් නැති අලි. දැන් මේව හෙට අනිද්다 ගලවන්න තියෙන්නේ මහත්තයා. ඒකනේ වැඩේ. දැන් කුඹුරු පැහෙනවා. දැන් කොහොදින් අලි වගයක් තමයි දැන් අපි රතිඤ්ණ දාලා දාලා තමයි මේ එලවගන්නේ. අලිවැඩිල්ලක්වත් නැහැ අපිට. ඒකයි වැඩේ. දැන් මොකද කරන්න කියලා තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ කාලේ කුමුරු પહેන කාලේ හැමදාම අලි එනවම තමයි. හැමදාම හැමවිටම අපට හැමදාම දැන් මම උදේ අර උදේ මේ බින්දිනවා gas. දැන් මොකද කරන්න කියලා තමයි ඉන්නේ. දැන් වනජීවී මාතුරුත් එනවා කියලා දිනා ඊත් පන්සලට ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා තිබ්බා බයිබයි. ඒ වුණාට ඉතින් අලි එනකොට ඉතින් කවුරුත් වැඩේ. මේ වන විනාශ ඔක්කොම විනාශ කරලා යනවා. දැන් බතල ඇවිල්ලා බලනකොට මහත්තයා මේ මේ බතල කොටුවක බතල ගලන රුපියල් 50000ක් විතර යනවා. ඒක මිලක් තියෙනවනම් ඒකමන්නේත් නෑ. ඒකයි වැඩේ. රුපියල් දැන් දින දවසන 11000 දැන් ඕං රුපියල් 70යි 80යි එහෙම බතල යන්නේ මේ දවස්වල. ඉතින් එහෙම කරලා වැඩක් නෑ. ඉතින් දැන් පෙරේදාන් අතෙන්දා ඊයේ රෑ අතෙන්දා ආවා. මම කියන්නේ. මේ අඹන වෙල්ලා කියන්නේ අබර වෙල්ලා යන්තමයි මුළු ලංකාවටම <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> මේ දවස් දෙකේ පහுகේ දවස් දෙකේම අලින්ගෙන් කරදරයක් නැතුව තිබුණා. අලි හිටියේ රජම්මන ඒ වගේම අකරාඩුව ලෙහින පිටියේ කෙන ගම්මාන වල ඒ පැත්තේ කැලේ හිටියේ. පෙරේදා වනජීවීකෙන් ඒ අලි තුන්දෙනෙක් මේ පැත්තට එළවගෙන ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා මේ ගමටුඩින් තියෙන කඳ කියන එකට දාලා ඒ මිනිස්සු ආපහු ගිහිල්ලා. දැන් ඊයේ පෙරේදායි දවස් දෙකෙන් මේක විනාශ කරන මහත්තයා මේකට නිසි විසඳුමක් ඕන. ඒකෝ මේ දැන් බලන්න මේ වෙනකොට ගොයන් කිරිවැදিলা කිරට නැමිලා පැහුම් පිට වැටලා තියෙන කුඹුරු තියෙන මේ වෙලාවේ අලින්ට මේක දිව්‍ය භෝජනයක් වගේ කුඹුරුකට එහෙම වැදුනොත් රාය එළ වෙනකල් ගමේ කොල්ලු ටික තුවාක්ක තියෙන දෙකක් ඇරගෙන හැම තැනම ඇවිදලා තමයි මේක රැකගන්නේ. ඒත් කොහෙන් හරි අසරකින් ඇවිල්ලා මේ යහපැත්තේ ඔය දකින්න ඇති මේ පොල් පැල කාලා, කාලා මේ වගාව ඔක්කොම විනාශ කරනවා. අපිට මේකට විසඳුමක් දෙන්න කියලා අරයට මේ අපි මේ හැමදාම කියනක බೀರಿ අලින්ට වේනා ගානාවගේ වැඩ දැන් බලන්න මේ බතල හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බෑග් එකක් ගත්තේ බතල දාන්න රුපියල් 20යි දැන් 110 120යි බෑග් එකක් ඉස්සර බතල කිලෝ එකක් අපි 110ට බෑග් රුපියල් 20ර බෑග් එකක් ගත්තා දාසන රුපියල් 40යි 50යි ඒ මිල සාධාරණයි එතකොට දැන් රුපියල් 70ට 80ට මේ බතල දුන්නට ණිඩු දරže20 කේළ තිය පෙන එගεί kab වළළරය මිල අධික ලෙස හිල කියලා. අනික ලංකාවේ හැම නිෂ්පාදකයක් නිෂ්පාදනයක් සඳහාම නිෂ්පාදකයාට අයිතියක් තියෙනවා මිල නියම කරන්න Tamange නිෂ්පාදනය පිළිබඳ. ගොවියට නෑ. ගොවියාගේ මිල නියම කරන්නේ මාකට් එකේ මොකද්ද මේ මිනිසුන් කියන්නේ නාඩුකාරයෝ. නාඩුකාර නාඩුකාරයෝ කවදාකවත් කුඹුරකට ඇවිල්ලා උන්ට හිතුනා උදේ බතල රුපියල් 30 කියලා ඒ මිල තමයි යන්නේ. වැටකුළු හම්මයි ලෝකතරම මිලনীয়ම කර නැතන මේ දහදොක් විඳින්නේ අපි අලිත් එක්ක මේ කරන සටනන් ඕන නැහැ මාත්‍යා මේ ඊයේ පෙරේද පුදුම දුකක් මේ අලි තුන් දෙනෙක් මේ දවලුත් දනොත් ඉන්න මේ හැපැත්තේ කඳු ගැටේ පාමුල කැලේ බින්දිනවා ඉන්නවා කිට් වෙන්න බෑනේ අපිට අලි වෙඩිල්ලක්වත් නැහැ වනජීවීකෙන් කියනවා ඊය තාවකිනවා ආවකවට අපි දන්නේ නැහැ ඒවිල්ල ඉදින් මේ විනාශ කරලා තින් ලක්ෂ ගාණක පාඩුවනේ පොල්පල කීයක් කාලද බතල ඒ වගේව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරනවා මේකට පිළිතුරක් දෙන්න කියලා බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා හිතනවා හැමදාම ඉල්ලා හිටියත් නම් බලධාරින් එහකටලක් බලන්නේ නැගොයියද යා තමයි බලධාරින්ට දෙන්නේ බොහොම මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය ඔබේ channel එකම මෙවැනි වීඩියෝ නිතර දිනුවා ගැනීමට උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපතින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා බෙල් සලකුණුද සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබටයි අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙනම් මතකයතුව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එකกดල බෙල් සලකුණුම කරලා යන්න. ආයෙදවසක හමුවෙමු මෙවැනි වීඩියෝකින්. මම හින්දි කරුණ